נתון שרדיוס של כדור ניתן למדידה, באמצעות הנוסחה R שווה לשורש השלישי של 3 כפול V, חלקי 4P, כאשר V הוא נפח הכדור. וזה מעניין. בדרך כלל הנוסחה נתונה בכיוון ההפוך, כאשר הנפח הוא פונקציה של הרדיוס. בנוסחה הזו הרדיוס מוצא כפונקציה של הנפח. אם רדיוס של הוא 6 אינץ', במקרה הזה נתון רדיוס של הכדור, נתון שרדיוסו 6 אינץ', זה נתון בשאלה, והשאלה היא מהו נפח הכדור. ובכן, ידוע לנו ש6 אינץ קול אמינות נתונות באיחידות של אינץ, שвел השורה של 3 של 3 כ full נפח הקדור, וזה ני אלמ שילנו חלקי ארבעה פאי. תחילה אקדנו לパターン השורה של 3 הזה, ולשם כך נאלץ שני אק פה בחזקת 3. ובכן, נישום 6 אינץ בחזקת 3. וגם את השורש השלישי של שלושה V חלקי ארבעה פי נעלה בחזקת שלוש. נחשב למה שווה האגף השמאלי של המשוואה. שש כפול שש 36, 36 כפול 6 180 -36 216 216. בשלישית, הם הפכו 216 אינץ' מעוקבים או 216 אינץ' קוב. ובכן 216 שווה לשורש השלישי של V פי. שווה לשלושה V חלקי ארבעה פי בחזקת שליש ואם נעלה את הביטוי בחזקת שלוש החזקות יבטלו זו את זו ואנחנו נשארים עם הביטוי שלושה V חלקי ארבעה פי כדי את הנעלם V את שני הגפי המשוואה בהופכי של המקדם של V כפול ארבעה פי חלקי שלוש נכפיל גם את האגף הימני נגלול את המסך ב-4πי חלקי 3, ובכן כפי שאתם רואים, אנחנו מחפילים את שני אגפים ב-4πי חלקי 3, כדי שהגורם הזה יצטמצם עם 3 חלקי 4πי. 4πי במונה מצטמצם, 4πי במחנה, וה-3 במונה מצטמצם עם ה-3 במחנה, ואנחנו מקבלים v, הנפח שווה ל-4πי כפול 216 חלקי 3. נוכל לרשום זאת כך, 216 כפול 4πי חלקי 3. נוכל לפשט את התוצאה, 216 סכום הספרות במספר הזה הוא 2 ועוד 1 ועוד 6 הוא 9, המספר מתחלק ב-3 אם כן זו דרך מהירה לבדוק האם מספר כלשהו מתחלק ב-3 נבצע את החישוב ובכן כמה פעם 3 נכנס ב-216? 3 נכנס ב-217 פעמים, 7 כפול 3 שווה 21, נוריד את ה-6, עלינו שערית, 3 נכנס ב-6 פעמיים, 2 כפול 3 שווה ל-6, המספר מתחלק ללא שערית, והתוצאה היא 72, 216 לחלק ל-3 ל-72, ובכן 72 כפול 4 π שווה לנפח, שימו לב ליחידות, אינצ'ים מעוקבים, נחשב 4 כפול 72, 4 כפול 70 שווה ל-280, ולזה ילנו להוסיף 4 כפול 2, כלומר 8, כך שהנפח של הכדור הוא 288 π אינצ'ים מעוקבים, זהו נפח הכדור, ובזאת סיימנו.